23-річна тернополянка Анастасія Ткачук їде за кордон разом із шестирічною дочкою. Вона сама розуміє, що йде війна, що літають самоліти, що може впасти щось. Бабця сидить плаче, вона йде бабцю жаліти, каже, бабця не плач, все буде добре. Іграшка-подушечка, вона її з собою, вона, кіла, вона збирала весь чим іграшок, каже, доця вони тобі там не треба, там будеш мати. Волонтери з Тернопільща відвозять людей власними автобусами. Тернополянка Роксолана Іщук розповідає, відправляється до знайомих у Польщу. У дорогу жінку проведжає її друг. Як ситуація з дня на дня змінюється, проживаю з старшою жінкою, з бабцею, вирішили їхати. Просто надіємося, що з дня на дня ситуація зміниться в кращу сторону і можна буде повернутися сюди. 36-річна Валентина Щерба їде з трирічними двійнятами до подруги. Жінка каже, турбується про психологічне здоров'я своїх дітей. «Для них це ще і гра. Просто гра. Ми ховаємося, ми граємося, ми мультики дивимося. Ми... Ну, я стараюся їх не посвячувати те, що зараз відбувається. Ну, вони відчувають те, що зі мною ну, відбувається, ну, емоційний стан неспокій. Організацією безкоштовного перевезення людей займається Сергій Завидовський. Чоловік каже, за п'ять днів волонтери доставили понад 700 жінок з дітьми. Це жінки з Тернопільщини та інших областей України. За три останні три дні вони дуже замучені, тому що було менше машин, ми робили по дві ходки, але полегшовося спати по дві години. І це дуже тяжко, через те, що ми все ж веземо дуже багато дітей, і це дуже опасно. Є тернопільські там митники, вони вже знають нашу волонтерську, не раз нас перевіряли. П'ятий день проходять, що все скоріше, скоріше, скоріше. Перший день за три-чотири години проходили, другий день вже там дві години проходили. Зараз, наприклад, вчора пройшли буквально за 35 хвилин. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.